a budeme tvořit podle písmen. Jde o to, že budeme mít dvě misky. V jsou samohlásky a v jedné jsou hlásky. My si vylosujeme a z těch dvou písmen budeme muset vymyslet slovo, které obsahuje ty dvě písmena a to slovo potom vyrobit. Tak můžeme jít losovat! Káme, nůžky, papír teď! Ne? <těk> tak začínáš? Mm. Ne, to je dobře Bum, bum, bum, bum, bum. Mám, nemám stejný no. Takže a já mám. M. A A. -a. a, -a. No, no yeah. já. Hmm. moje výše. Jo. Tak co víš? malíč? To jak zvíře? Já mám šup a potom mám E. Oh. Šašek. Šašek. To je dobrý. Ne, no, to nechce. Oh. Ne, Nech to. Um, oh. Nevíš zvíře na to, no. Jagu a... Puma! Puma je přeci... Počkej, Puma, je to to zvíře. Já jakože, jestli se... Puma je co? Počkej. Já, já, si, já si jakože vypravuju něco, ale nevím, jestli to je jistě. Jak by si popsal Puma? černá jako by černá jako by černý pigu. Ne, ale to je panter. na panter. A jo. Počkej, Apple tady je takový černý, ale takový černý. Puma. Dobře. Mm -hmm. A já nevím, co já. Nevím, co by si mohl. Hm. Jako zvířat, chceš? Mně to je jedno. Sušenka! Sušenka, tak já budu mít. Takže už jsme. Takže už jsme si vymysleli nějaký typ. Um, Ela bude mít půmu a já budu mít sušenku. sušenku. Tak a můžeme za začít vyrábět. Já fialu přebrním na čern. a teďka to bude stačit asi jenom tři, ale fialový co? Jo! <těk> a, a. <těk> bude stačit tři fialový. Um, a taky si rovnou můžete podívat na naší Challenge, kterou jsme točili. Kaja, Switch Up Challenge. Jo. Super. Byla to zajímavá a když tak nám do komentářů můžete psát, jestli byste ji chtěli znova. A když tak můžete i rovnou odebírat náš kanál a popřijte dát like a zaškrtněte si zvoneček, aby vám neunikl žádné další naše video. Já jsem taky myslela, že bude mít úplně něco hrozného. Ale to pomalá, bože. Já bych ji asi tak neudělala. A hlavně ona je rychlá. To ona, ona jde udělat hrozně rychle. Ta sušenka taky. To asi reálnější. Vyšší, chápeš? Um, to by si tam těch... To je nejvíc! To vypadá prostě úplně mega dost milé. Už jen je úplně hrozně rostamelá. Já jsem ji jakože prvně chtěla udělat desnou, je úplně ne... úplně... Ale musím, že ta sušenka se Ale teďka musím udělat ještě ty A udělají obličejíček. To bude rostamelý. Může toči jednou párnu? Je potřeba Já mám i oči. Na hle, já nevím, mám udělat ty sušence ještě jedno pátro, nebo ne? Takhle je dobrá, ne? Elo. Stačí takhle ta sušenka. Jo, je dobrá. Nebo jako jak chceš ty. Jo. Já bych ti mohla dát oči modrý. Ale protože bych potřebovala úplně malinkatý. Takže pro dnešní video je to všechno. Já jsem vyrobila tady tu krásnou pumu. A já jsem vyrobila tady tu sušenku. A měli bysme asi říct, z čeho jsme to vyrobili. Takže, já... a... začne. Ela začne. A já jsem to vyrobila prostě tyček od Nanuku a dvě jsem spojila k sobě. S tou jsem ji ustřihla jako tělíčko. Pak jsem vzala takovou tu ohýbací věc, já nevím, jak se to jmenuje, takovou tutu. Z toho jsem jí udělala nohy a ocaz, um, hlavu a uši jsem a nos jsem jí udělala z bambulek černých a oči jsem jí udělala z očí. Tak a moje sušenka je vyrobená z vlastně tady těch odličovacích těch, pološtářků, Polštář. um, které jsou tam asi čtyři. Jsem um, je ty Dva jsou jakoby takhle pod sebou a potom jsou dva, které jsou natrhané na vatu a to je potom takhle jakoby přilepený k sobě. A k tomu jsem, to nale jsem jakoby rozmíchala vodu s barvou. A obarvila jsem to. Do toho jsem dala z vaty tyč, tečky jako čokoládu v tý sušence a dala jsem jí obličej. Tak krásný, ale. Tak jo a pro dnešní video by, na, by to bylo všechno. A vy nám do komentářů můžete napsat, čí se vám víc líbilo. Dejte tam buď to hashtag Puma nebo hashtag Sušenka. Tak ahoj.